Започва. Да Кошер, типа, пък къде тръгнава с 15-ка? Залата ли ще подреждаш? Кошер, правиш? Ще пака? пак, а? Айде, Дани. Събери се хубав опит. Първа тренировка е. Айде. Дай, Дани. Ай, Дани. Бе. Дай, брат. Дай, Дани. Изтегли ги Дай, Дани. Абсурд, бе! Не е абсурд. Все пак месеци по-маликувахме на тази контузия. Ще стане. Стане, Кога? Спокойно. А, тате, добре. Де ли? Дай не да вздига толкова рано. Айде стига ми да давахте. От толкова години съм тренированица, от някъде трябва да се почне. Тренер, дай още веднъж да Може. Маче искам да внимаваш повече от бедрата. Прибирай още малко. Не бързай. Ай, Дани, Ай, Дани! Давай, давай, Сършъс? Айде! Айде! Хайде. Шамфеонски опит. Стига за днес. Иго, бе, видя, бе. Ще стане. Това състезанието да стане. Ще стане, бе, бе. Само постиженията, връщаме ги мачкали. Гери, Гери, чак, чак, Гери, бог съм по Нищо де нищо. Радвам се, че успя. Шкаф, къде отива шкаф? Аре, не поведем успешен. Абе, си. Що Защо се вкиснат? Не съм. И е, какво не си, нали, те гледам? Абе, ще ти перне една кира в главата. Какво <сък> искаш, бе? А, ще ми пернеш, нали, те гледам, че се вкиснат. Абе, остави ме на мира, не съм ти казах. Дани, да не съм те обидила с нещо. Не, бе, няма какво да ме обидиш. Ами тогава, защо се държи странно? Наред ли е всичко? Да. Сигурна ли си? Да, бе, наистина. Всичко, всичко, всичко, всичко наред. е наред. Спокойно ще го стегнем, ще се оправи всичко... Ставя донеси едно, Това баща ми... само тука ме разиграва. Ай с си манкал, отивай! Не може той да отиде? Не, не може да отиде. Не, не може отиде да на главата си. А. Много. Много. Ясно. Гери. Е, тръгнава, Герича. Сега с тия шаловарих, па не само малко да потреняме нещо. Ай, нещо да направим, Искаш ли да ти сплитай на тебе? Да, бе, да, тая шарения за кумия, па и шал и аз. Айди, шал ще нося. Добре. Вече съм официално в Лигата на професионалистите и излязох в Лигата на аматьорите. Това да му за червен е пазар, голямата игра. Сприме, братче, Чебе!